La comunicació, la relació entre les persones, moltes vegades ha de ser creativa per, per ser bona. Has de buscar-te les, les eines, eh, les paraules. En tractes amb gent, aprens. Jo tinc la gran sort de més. Jo sóc formadora, faig formació inicial de tothom que entra. Per mi és un moment molt satisfactori. El primer que vaig és preguntar-los com us agradaria ser atesos. M'ho diuen. Bueno, doncs, si feu això, Només això, atent a la gent, tal com us agradaria que us atenguessin a vosaltres, amb tots els drets i els uns. I esteu fent una bona atenció. Porto 45 anys de tenir en públic i encara no m'he cansat. <laughs> <'ho seria> agradant <laughs> molt.